Питання з минулого ефіру, я підготувався. Як зробити врізку в мансардний поверх без бантини. Та й, в принципі, всю мансарду. Кажуть, є якийсь секрет. Так, я коли побачив це питання, Петро, то я побіг і зробив три фото для того, щоб всі розуміли, про що мова. Ми будемо з вами зараз розмовляти. Ось, наприклад, ви бачите, да? оця врізка, вона трошки незвичайна. Якщо ви подивитесь на старому каналі, в мене є вебінар «Метал в конструкціях кровлі». І я там от показував фото, як це робилося, що тут є металева рама, котра утеплення. І на цю раму спирається отут коньковий прогін. От в цьому місці спирається коньковий прогін. Тобто він фактично спирається на ферму вона його тримає ну а це мої чудові квіточки котрі я готував до своєї дружини котра зараз в евакуації і в нас з нею сьогодні дуже велике дуже велике свято і це перший раз коли ми його не зустрічаємо разом це свято першого нашого світання так що отак можете нас поздоровити ми вже 24 роки разом дуже-дуже скучили один за одним і Галю вона може тільки на святлинах мілуватися тими квітами квітами котрі я для неї підготував цьому році <світ> ось відволікся а це інша врізка от зараз ми з вами дивилися от зліва через засінку бачите оця врізка а ось ще одна врізка і отут я зараз сіджу от біля оцього маленького віконця я сіджу і з вами розмовляю і от ми можемо з вами побачити врізку ось про, про котру зараз будемо розмовляти а ось так вона виглядає е, ізнутрі ось тут бачите ось ця адрацена ось воно тобто я, я сіджу ось адрацена бачите да тобто це оцей вугол я сфоткав от з того місця щоб ви це бачили так щоб ви це бачили і дивіться. Про що йде мова? Що по нашій загалі задумки ми, нам не потрібно були тут затяжки, взагалі ніякі. От ну, дивіться, справа, бачите, схема кроква затяжка. Так. А тут нічого немає. Коньковий елемент йде десь отам зверху. І тут нічого немає. Бачите? Тобто така чистенька, чистенька врізка оці світильники я зробив сам навіть відео записував але так і не викладав <хи> ось е сіджу я ось тут зараз з вами розмовляю от і в мене тут все чистенько. бачите да все чисто-чисто нічого немає взагалі і ось тут питання якщо так робити то треба щоб був якийсь коньковий прогін а йому тут спиратися ні на що крокви вони от ось йдуть ось тут крокви ось тут кроку я не можу зробити тому що виходить так що вона не буде триматися там зовсім і не за що зачепити за і ось тоді питання так як це от можна зробити і рішення воно дуже-дуже просте на самом ділі чому тому що ми зазвичай з вами звикли що ми формуємо з крокви або наслонну кроку робимо з двома врізками тобто прогон Маурлат спирання або формуємо ферму, коли ми маємо з вами затяжку бантину її ще не звуть котра йде по центру а в цьому випадку нічого нема то дивіться як це було зроблено я просто зараз креслення вам не знайду бо вже 4 роки минуло і фото не буду витрачати час шукати а але схему я вам покажу дивимось зверху ось кімната ось лежить центральний прогон котрий тримає все це навантаження це в мене металева балка тому що тут ну, відстань для дерева дуже велика тому я метал використовував спирається вона ось тут на металеву ферму справа те що я вам першу світлинку показував а ось схема нашої вирізки бачите так крокви йдуть і що я роблю я беру і роблю спершу не крокви я спершу роблю яндову. І вкладаю її ось так. Все. Все інше ви вже зрозуміли. Правильно? Ми маємо з вами дві точки оперу. Тобто наша оця яндова, вона формуються по принципу наслоної стропи має дві горизонтальні врізки Так, да, вони трошки складніші ніж на кроквах але все ж таки їх виконати немає ніякої проблеми і різниця в тому що ця яндова вона в плоскості крокв знаходиться вона не під кроквами вона в плоскості крокв і далі я другу яндову спираю ось так бачите тобто перша яндова вона тримає все це навантаження а потім до яндових я примикаюся кроками. Все. все дуже-дуже просто зрозуміло саме головне було сформувати ось це місце опирання і потім вже все в це місце входить коньок врізки котрий спирається ось тут теж саме на металеву ферму оце, оце теж металева ферма ферма монтується і тут вона спирається сюди а тут вона теж спирається на нашу яндову. Все просто і це от те що я вам казав що в приватному будинку якщо ви формуєте мансарду ви можете зробити наслодний крок і тим самим відкрити весь цей простір весь взагалі немає ніяких бантин ніяких затяжок ніяких підпірок нічого нема і ваша ваш дах він е, працює як оболонь оболонь оболонь от російського оболочка а українською Хлопці, пишіть коментарях як українського оболочка буде ось принципово зрозуміло і таким чином ми отримали те що нам і було потрібно тобто ми отримали оце отакий ось вигляд малюємо ще раз вже ось тут Іде яндова, котра опирається ось тут на балку ось тут на Маурлат потім йде яндова, котра опирається ось тут і на Маурлат Опирається, і ось пішов наш коньок, котра опирається ось тут, і йде на металеву ферму. І металева ферма, котра підтримує нашу конькову врізки. Зрозуміло? Ну, скажіть, гарне рішення. Гарне, розумне, раціональне, легко робиться і мало дерева вийшло отак от і ми отримали отакий от, от вигляд як їх і хотіли тобто у галі по проекту вона тут намалювала таке віконці щоб попадав додатковий попадало додаткове світло і тому в цій кімнаті завжди достатньо світло справа від неба тобто це північ від неба відображається а сонечко попадає потім трикутне віконце це вже так в нас є північ південь захід схід, схід, схід тут схід південь це мансартне віконце і північ і захід через скло двері через таке ж віконце трикутне віконце з іншого боку світло теж ввечері попадає крізь кло двері двері і воно теж освітлює. Тобто, оця кімната вона цілий день освітлюється от сонце от як воно йде воно завжди потрапляє в цю кімнату тому тут дуже, дуже така затішна гарна кімната вийшла так є